У одязі, який на час евакуації був на ньому, приїхав гумельницький мешканець Лисичанська Володимир Чорнобривко. Я в що одягнувся, в тому і приїхав. Тут вже познаходив собі речі. Замовляв собі рюкзак, мені його знайшли, подзвонили. Взуття теж 47-й розмір, проблематично. Володимир каже, мешкає у волонтерів, зареєструвався офіційно і шукає роботу. Я Працював на желатиновому заводі Лисичанська. Тут таких спеціальностей немає, то роботу ще не знайшов. Знайти гуманітарний одяг та водночас психологічну допомогу можна в Центрі видачі одягу на Подільській у Хмельницькому. Там колишню виставкову залу переобладнали під павільйон допомоги нужденним, розповідає психологиня Хмельницького центру соціальної підтримки та адаптації Майя Чернова. Сказати, що тут чисто психологічна робота, звичайно, ні, але це підтримка людини, яка на даний момент потребує. Люди і плачуть, коли згадують про своїх рідних, які залишилися на Сході. Розмовляли з жінкою, яка з Харкова, її мама 80-літня з братом залишилася під Харковом. Відчуття провини, що вона в безпеці, в неї було. Психологиня каже, знайшла слова, які допомогли жінці. Якщо вона тут відновиться, вона зможе дати більшу наснагу, коли повернеться додому і відбудувати своє місто і зробити щось для міста. За її словами, у центр приходять батьки з дітьми. Знімати дітей та спілкуватися з ними психологиня не радить. Діток запрошуємо до дитячого куточку, так званої дитячої кімнати, і вони можуть побавитись, вибрати собі якусь іграшку. Оцей блиск в очах, якась гармонія, вона надихає тебе. І, скажімо, якщо ти тут фізично втомився, ти зразу окриляєшся після спілкування з дітками. З її слів, вимушені переселенці найчастіше заходять до центру. Виїхали під обстрілами, тривалий час добиралися, та одежа, яка на них, це тільки на них, це все, що в них є, і від цього стає і страшно, і сумно, ти переймаєшся їхнім волем. Крім вимушених переселенців, скористатися безкоштовною допомогою в центрі можуть і місцеві, каже директор Хмельницького центру соціальної підтримки та адаптації Олександр Парацій. За його словами, колишній виставковий павільйон на Подільській Хмельницького щодня відвідує близько 400 людей. Загальна кількість громадян, котрі відвідали центр видачі одягу, складає вже більше тисячі осіб. Соціальна група людей, які приходять до нас, абсолютно різна. Це і соціальне незахищення верстви населення, малозабезпечені, це пенсіонери, це особи з інвалідністю і внутрішньопереміщені особи. І необхідно пройти реєстрацію і мати при собі документ, що посвідчує особу. Гуманітарну допомогу, яка надходить з Хмельницького, України та за кордону, щодня розбирають і сортують волонтерки. Лілія Яремчук каже, щодня по обіді працює в центрі. Ми сюди приходимо кожного дня, і ми тут перебираємо речі, даємо нашим людям, які виносимо в зал, розвішуємо на вішаки. День десь тону ми перебираємо. Приходять люди, які замовляють, які є нестандартні фігури, замовляють, і ми стараємося їм допомогти, і ми отримаємо задоволення від цього, що ми допомагаємо людям. За її словами, центр працює у будні з 9 до 17 години. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.